Να πέσουν οι στα πορφυρένια, σου μάλλι, στην κουρασμένη σου καρδιά μήνυα αρτεράζει. Το δάκρυσου μη σπαταλά. Υπάρχει κάπου μια πηγή. Να βαρισιέσει η απαντοχή. Μην καρτεράσει την άνοιξη. Είναι νωρί ακόμα. Κανε θα και θα ρεθεί με λουλούδα, με ρόδα. Τον για τον να πηγαίνει τη λευτερία.